אנשי... היי אנשים מה קורה זאת שוב פעם אחת שאני לא אשמה כמו קרפדה היי מה קורה זאת שוב אני כן יש לי קול מוזר הגרון שלי אני מצולנת בקיצור אני חולה וחשבתי לעשות על זה סרטון מצחיק של סוגים של אנשים חולים אז בוא נתחיל כואב לי אגרון לאף אחד לא אכפת ממני קאר לי ברגל שמאל העליתי תמונה ראיינסטגרם שאני חולה ואף אחד לא עושה מתרגיש אישי טוב אאו, כואבים לי הנחיריים אמא! אני בדקתי בספר הזה ויש כל למחלה סופנית כאב גרון, ראש, עצמות, חלשות, ציינון אני עומדת למות זה נקרא שפת חמודה, זה יעבור קר אני כמו אני עומדת למות אמא תעשי זה קר, אני רוצה תביאי לי שקית, אני עומדת להקים! תביאי לי נייר טועלת, יש לי נזלת! אם את כנחי לי את האף... יותר חזק! אני רוצה אוגת שוקולד עם גלידת קרמל בצד ועם פצפוצים ותוציא את האדומים את הצהובים ונמס וזהו, יאללה אבא, אני חולה, תביא לי כסף מה הקשר? טוב, אז תביא לי את הדי-ביטי שתשאיר לי מה הקשר? רוצה רוצה לא, לא, את לגמרי חולה, את לא הולכת מחר בבית הספר אוקיי? והיום, גם לא תודה מקווה שנהנתם מהסרטון אני אשמח אם תרשמו שלי ותרשמו לי בתגובות למטה עד כמה וגם איזה סוג אתם כשאתם חולים אני אישית שוב דבר בהם אני פשוט מנסה לסמוח כמו שעכשיו אני מצלם את סרטון כשאני חולה אז שיהיה לכם יום נפלא ובריא ביי! אני לא יותר יום